da ću opet sa druge strane, jer ako bi upotio sa ove strane ne bi imao svrti. Ovo ja ne mogo pomerim tek tako, ali ako pomerim ovaj kraj, opet ću da ti utičem na ovaj kraj. Znači ovo, je, držite ovako, ovo ide tamo, sad kolena i ovaj kraj inu dole, da je dole. Uđeš ja trećem odavde, kako je partner klatio, Hvorak naprijed, dole sa polenima, i onda dižu polenu dole. Na da druge strane, odavde, tamo, on ne može ospreći da ovo urodite. I sad i ovo. Dakle. da sam ja imao a, koplje, da ovo vrh koplja, i da sam teo da ga nagodim. Razumete. I on to i uhvati. Razumete, i sad ja, pošto je vrh koplja prošao, on nema više nikakvu svrhu. Znači, ja ostavljam i radim i da ubacem ovaj zeml. I moje ruke stoje ovako. Ja sam kopljem teo da ga budem ovako. Međutim, ja kopljem mogu održiti i ovako. To koplje, ja onda idem <laughs> u ovom koplje. Ovako držite šta? U ovoj tehnici. Ovako ili ovako. Skoj smo. Hajde, potes. Morate da podignete tako partnera da on bude u luku nazad. Vre. Znači, ovaj A, B. Morate bude ovako. Ovaj. Od A. I ovako iz te pozicije vi bacate partnera jer ne možete partnera da bacite ovako. On stoji ovako nikad nešto. Ne može. Znači, od A, B, ovo, ovo, dobro. Da biste mogli da bacite partnera, to je samo od A, ne možete da ostavite štap na njegovoj liniji. Ne možete partnera baciti po njegovoj lini. Znači, Od kada uradite ovo i ovo, ako štab stoji ovako, sa vrkom, vi ne možete da bacite njega tamo. Znači, partera možete da bacite na svoju liniju ili na liniju e, koja je paralelna vašim dvijema ali ne može znači, tamo. Ja neću da tamo ga bacim, koji ću ga na svoju liniju. Da bi na svoju liniju, u ovoj pozici kako ustaje, ovaj kraj. Mora da ode ka njegovoj liniji da bi ovaj kraj otišao ka mojoj liniji. Još jedan gled. Ovako ne može. Nego ovo mora da ide tamo da bi ovo otišao ovamo. I onda divni noga. Tako da u stvari on odavde dođe ovde. Pa nam Ustajem, vidite, ovo je sad is, ukošen na gore i na moju liniju. I onda telo bacam. Znači, još jedan, dajete, ovde. Kanje mi donije deo da bi on došao, ja sad pretremenim, da biste videli. I onda... Ove pozicije, odavde, vaše telo I na kraju još dodate ovaj... Znači, ovo, telo telo i na kraju zabodete pravu ispred, ne tamo, tu. Ako uradite tamo, on će ga uraditi ovo, pa će gusne, pa pod. Nego tu ispred noge. Znači, što vam mes... Odavde. Tu. Odavde, tu. Znači, vedete, zmesak. Zmesak, zmesak, zmesak. Ovo, ovo i tu. A kada zabodete ovo, ovu ruku gurnete ispod, ova klizne, i sakrijete štap ovako. Znači, Sada je uradite ovo i bacite. Ovako smonite štap i sakrijete ga pored Kad je ova ruka u pitanju, dajte se ovakle, tamo i ovako. Razumajte ovako. Pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Plata kada se hvate plataka, tako se doli i djevate moći. Znači bacate partnera u lastu tako. Pravite cikl jedna predu štap. Tako da ćete sad jednom dobrojniti štapom bacanje. Popinage, pa ćete da urojite tom rukom koja je bila na kraju, pa ćete da promenite, pa ćete na drugoj stranju da urojiti bacen zempo poku nage pa zempo poku